لفت انتباه خبر في الصحف والمجلات ومتصدر السوشيال ميديا بيقول الكشف عن صور حبيبة أحمد أبو هشيمة الجديدة وجمالها حديث المتابعين والخبر ده لما جيت أقرأه لقيته بيقول بعد أن كشف الإعلام اللبناني إلي إيه باسل عن هوية حبيبة رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة الجديدة من بعد تضاقه من الممثله ياسمين صبري وقال عنها إنها شابة من كوسف تبلغ من العمر 29 عام تدعى مورينا تاراكو سرع كثير للبحث عنها على مواقع التواصل الاجتماعي ليتضح أنها في غاية الجمال وحسب المعلومات تعيش الشابة الجميلة في اسطنبول وتمتلك عيادة تجميل خاصة بها وقد تعرف إليها أحمد أبو عبر أصدقاء مصريين مشتركين بينهما ونشأ إعجاب كبير بينهما تطورا ليصبح علاقة لما قلبت في الاخبار لقيت خبر كمان بيتكلم عن موضوع الكشف عن قيمه مؤخر ياسمين صبري من احمد ابو هشيمه وهو مبلغ لا يصدق قد يكون الخبر ده زوبعه فنجان الا ان لما قريت الخبر لقيت الخبر بيقول بعد الاخبار اللي انتشرت حول طلاق الممثله المصريه ياسمين صبري من زوجها رجل الاعمال المصري احمد ابو هشيمه افادت المعلومات ان الامر حصل قبل ايام قليله من انتهاء شهر رمضان ضمن اجواء هادئه من دون أي مشاكل تذكر، كما أن أبوهاشيما مستعد لدفع شيك لياسمين بقيمة مؤخرها اللي اتفقوا عليه قبل الزواج ويصل إلى 300 مليون جنيه مصري، إلا أن هذا الرقم لم يتم تأكيده حتى الآن فهو تكهنات من المصادر اللي أكدت أن الانفصال حدث بسبب خلافات عديدة بينهما، وأخبار كتير اللي بتتكلم على أبوهاشيما من ضمنها من راتب 100 دولار إلى أغنى أغنياء العرب، وعلشان كده هنرجع بفلاش باك كده سريع ونعرف مين هو أحمد أبوهاشيما. هو اسمه أحمد حمدي أبو هشيم عبد العزيز رجل أعمال مصري ورئيس مجلس إدارة مجموعة حديد المصريين كما تولى رئاسة شركة إعلام المصريين حتى يناير 2018 حيث قام ببيع أسهمه اتولد في 11 يناير سنة 75 يعني عمره حاليا 47 سنة ولد في مدينة القاهرة وطبعا الديانة مسلم الزوجة ياسمين صبري متزوجها من 2020 وهيفاء وهبي متزوجها من بين 2009 و 2012 اخر افلام احمد ابو هشيمة اخر ديك في مصر اللي مثله الفنان محمد رمضان اشقاؤهم مي ابو هشيمة وطارق ابو هشيمة وشادي ابو هشيمة. وبالنسبة لتعليمه احمد ابو هشيمة تخرج من كلية التجارة جامعة قناة السويس وسريعا كده نتكلم نبذة عن بدايته ولد في القاهرة في حي الويلي تعود اصول ابو هشيمة لمحافظة بانسويق حيث ان والده اللواء حمدي أباشيمة انتقل هو واسرته الى القاهرة وبعد استقرار اسرته في القاهرة درس في مدارسها حتى تخرج من كلية التجارة جمع القناة السويس عام 1996 وكان يعمل خلال سنوات الدراسة الجامعيه الاربعة في بنك المصرف العربي الدولي موظف تحت التمرين وبعد التخرج بدأ في تجارة الحديد وقام بانشاء شركة لتجارة مواد البناء وشركة حديد المصريين وهي كان اسمها السابق الخليل والتي تعتبر شركه رائده في تجاره حديد التسليح وتعمل في السوق المصري لمده تزيد عن 15 عام اما عن مساهماته الاجتماعيه فقد شارك في تكريم منتخب مصر لكره القدم للسمو والبركم ابطال العالم في اغسطس 2012 في سبتمبر 2012 كرم ابطال مصر اللي حصدوا الميداليات المتنوعه بدوره الالعاب البارالمبيه 2012 في يوليو 2013 قام بتكريم ابطال الاولمبياد ذوي الاحتياجات الخاصه خلال دوره الالعاب في رومانيا شارك بتكريم اوائل الثانويه العامه في عام 2013، في سبتمبر 2014 شارك في اطلاق حمله ذا نيو ايجيبت في نيويورك، وحمله استثمر في مصر المستقبل بشوارع دافوس بسويسرا في يناير 2015، شارك برعايه مؤتمر دعم وتنميه الاقتصاد المصري بشرم الشيخ اللي انعقد خلال الفتره من 13 ل 15 مارس 2015، والان هنتكلم عن جوائز وتكريمات، في يناير 2013 سلمته دار التحرير درع الجمهوريه في يناير 2013 استضاف نادي ليونز الميرلاند بفندق سونيستا وتم تكريمه تكريم خاص في سبتمبر 2013 وقع اختيار المؤسسه عليه كاصغر مدير تنفيذي في الوطن العربي والشرق الاوسط تحت سن ال40 وهو اول مصري يفوز بالجائزه منذ نشاتها في مارس 2014 تم تكريمه كافضل رؤيه اقتصاديه بالوطن العربي عن مشروع الحلم ضمن فعاليات الاحتفال اللي اقيم بالعاصمه السعوديه الرياض في اكتوبر 2014 حصل على جائزة ستيفي كأفضل رئيس تنفيذي قطاع الصناعة ذلك ضمن فعاليات جائزة الأعمال العالمية الثانوية الحادي عشر في ديسمبر 2014 حصلت مجموعة حديد المصريين على جائزة اتحاد الصناعات المصرية في الاعمال الرائدة لتحقيق التنمية المستدامة كما فازت المجموعة ضمن المنشآت الصناعية الكبرى في افريقيا 2015 كرمته جامعة الفيوم وسلمته درع الجامعة بعد اختياره كافضل المديرين التنفيذيين في القارة الافريقية في 17 مايو 2015 منحت انتربرينور ميدل ايست لرواد الاعمال جائزة الريادة في مسؤولية الاعمال والمصلحة العامة، تم منح الجائزة له وذلك خلال حفل اقامته بي ام سي للنشر بالرياض. في 21 مايو 2015 تسلم جائزة افضل شركة صاعدة في العالم من مؤسسة بلاتس جلوبال ميتال اور. الامريكي وبالنسبه لحياته الشخصيه تزوج ابو عشيمة من الفنانه هيفاء وهبي وعاش معها لمده 6 سنوات ثم انفصلا وفي مارس 2020 اعلن عن زواجه من الموصله ياسمين صبري وانفصل عنها بتاريخ 4 مايو 2022 ولو اتكلمنا كده نبذه سريعه عن شركه حديد المصريين فهي تأسست في 2010 والنوع طبعا عمل تجاري مقرها الرئيسي في التجمع الخامس بالقاهره الجديده في جمهوريه مصر العربيه، الصناعه هي صناعه حديد التسليح والمنتجات حديد تسليح ولفائف الحديد البري. الملك الرئيسي لها هو جهاز مشروعات الخدمه الوطنيه للقوات المسلحه، احمد ابو هاشيمه هو رئيس مجلس اداره مجموعه حديد المصريين وفاز بجائزه الرئيس التنفيذي الشاب الاول على مستوى الشرق الأوسط لعام 2013 بدأ العمل في صناعة الحديد منذ التسعينات وقد بدأ بالعمل كتاجر حديد وقرر أن يستثمر في مصانع الحديد إلى أن أصبح أحد مصنعي الحديد في عام 2009 وفي مارس 2011 بعد الثورة المصرية الأولى شارك مع الشيخ محمد بن سحيم لإنشاء شركة حديد المصريين بحصة تبلغ 50% حديد المصريين هي الشركة الأم لثلاث شركات تنمو نوعا كبيرا في السوق المصرية وسوف تنتج 20% من إنتاج الحديد في مصر بنهاية العام القادم. أحمد أبو هشيمة يؤمن بالبقاء على استثماراته في مصر وقد جذب بالفعل استثمارات اجنبيه، فهو يهدف الى جذب المزيد من الاستثمارات الاجنبيه الى مصر عن طريق الشراكه مع رجال اعمال عرب في مشروعاته القادمه، وحديد المصريين كشركه تقوم بدور هام في خدمه المجتمع وذلك بناء على توجيهات من ابوهاشيما، كما ان المصانع الجديده قد اختارت الات اكثر تقدما وتقنية وصديقه للبيئه وذلك للحفاظ على الطاقة وللحد من كمية الفضلات في صناعة الحديد لأقصى درجة ودلوقتي هنسيب حضراتكم تتابعوا بعض الصور الخاصة بأحمد أبو هشيمة وعلاقاته وحياته الشخصية وما تنساش قبل متابعة الصور تكون اشتركت في القناة وتفعل زر الجرس علشان يوصلك كل جديد ودعمنا بعلامة لايك واسيب لنا في التعليق شخصية انت عاوزنا نعمل فيديو عنها وإلى اللقاء في فيديو جديد نترك حضراتكم مع الصور حالا